вітаю вас на своєму каналі сьогодні коротесеньке відео огляд ось такого жіночого гаманця гаманець виконаний з двох видів шкіри, красту та рослинного дублення оця зовнішня основна частина це краст, товщина 1,2-1,4 мм. Внутрішні елементи виконані зі шкіри рослинного дублення. Фарбовані фарбою на спиртовій основі. Гаманець має класичну, класичну будову. Є відділення під купюри, картки, монети. Молдія Юкака, японська. Також гаманець покритий фінішним покриттям EcoFlo, шене. торці оброблені засобом токонове. Нитка використовувалась 0,8 мм і отвори також пробувалися пробійником 0,8 мм. Щоб повторити такий гаманець, достатньо завантажити файли в PDF-форматі під цим відео. Це безкоштовно. І приступати до роботи Дякую всем за увагу и слава Украине!